Мова, вона поділяє, вона об'єднує. От дуже часто я от спостерігаю по коментарях, а мені кажуть, а бійці там, їм в окопах, їм байдуже якою мовою говорити, ви в них спитаєте. Я користуюсь нагодою, я скажу, що я вперше бійця питаю, мова має значення? Е -е я відповім в процесі. Вона не те, що має значення, вона є вирішальною мені настільки бридко і обурливо і мене настільки це грібе насправді от після кацапів це друге питання яке мене тригерить найбільше це питання того що мова не має значення я пацан з Маріуполя який все життя до 24 лютого розмовляв російською мовою з 24 лютого я перейшов на українську і я розмовляю тільки українською мовою тому я в націоналістичному батальйоні свобода і ми, наші ідеї є це перша мова те що розказують що зараз е багато хлопців які розмовляють в копах я перепрошую що це хрінова. Це дуже фігово що люди цього не розуміють а знаєте чому тому що Зараз, що роблять кацапи? Вони перевдягаються в наші пікселі, в наші мультиками. Вони одягають жовті, сині, зелені стрічки, які в нас є. Вони зелене ЛНР-ДНР, вони знають українську мову. І вони з Луржиком розмовляють. І тільки коли ти можеш українською говорити, справжньою українською, коли в тебе є паролі і шифри, то вночі, коли ти нічого не бачиш, а от до тебе звертаються, ти можеш зрозуміти... Де ворог? І цей ідентифікатор це є мова. Мова це взагалі ну як би, знову ж таки, я не хочу, щоб це пафосно звучало що це код нації, що це наша самоідентифікація і таке інше. Але подивіться, що сталося з Білорусією. Ну, немає нації це просто російська колона. Тому що немає мови, вона знищена, вони вважають її. Те, що і нам нав'язувало, що це мова силюків, що це ну, мова другого сорту. А скільки за неї лягло з того, що ми починали людей? Скільки за неї полягло пращурів, які за неї боролися? Тепер тільки послухайте, як звучить українська мова. Ну, це друга найкрасивіша мова після італійської в світі. Ну і як цим не пишатися? А люди просто до сих пір не розуміють, що говорячи російською, і це моя позиція, вони продовжують, оці всі обстріли, які по мирних місцях прилітають, всі ці ракети, це, це спонсорство цієї війни.